Доброго здоров'я пане Олександр будинок брус 10 сантиметрів хочу утеплити будинок середини з трошкою з гіпсом і вапном 15 сантиметрів як на вашу думку це утеплення ну скажімо так стан стане краще Таке дійсно можливе. Тобто, в цьому випадку тут навіть більше буде утеплювач дерево, ніж те, що ви хочете зробити. А те, що ви хочете зробити, воно буде більше працювати на інерційність по вологі і по теплу. ось Тому так. Один із таких самих старіших моїх вебінарів це внутрішнє утеплення, там, де я розповів всю цю теорію. Ось, але я ні, ну, не розповідав про таке утеплення. Ось тут ну, в нас вулиця, тут внутрі. Я е, казав, що якщо ви робите якесь внутрішнє утеплення, неважливо, що це. Де, е, Дерев'яний будинок, цегляний будинок, металевий каркас, немає значення. Краще робити з екструдованого, з екструдованого пінополістиролу, тому що він паронепроникний. Ось, і тому, як, якщо є е, е, така потреба, то можна так робити. Але... Я іноді казав, що є інший підхід. Інший підхід він в тому, що використовується не пара не проникне, а ігроскопичний матеріал. Тобто є таке внутрішнє утеплення, котре виконується, наприклад, із мягких древесно-волокнистих плит, арбаліти всіякі. Всі Солома може бути, легкий саман може бути. Також перелітові штукатурки, також сюди можна віднести. Тобто вони працюють по-інакшому. Вони працюють так, що коли ви робите внутрішнє утеплення, тут плюс внутрішнє утеплення, коли його нема зона конденсації ось тут. А коли ви зробили утеплення, зона конденсації ось тут бачите що, що робиться тобто ви зменшуєте об'єм стіни де може накопичуватися волога тому що хочете ви чи ні але парціальний тиск він давить гонить пар в стінку і конденсується тут волога і от тоді вмикається третє, третє правило котре я назвав правила Олександра Терехова коли в роботу вмикаються ігроскопичні сили капілярна активність матеріалів про те що я казав чому третє правило тому що є два правила згідно дбн -у. те що теплоопір повинен збільшуватися від внутрішньої стіни до наружній тобто утеплювати мифу повинні згідно дбн ззовні це рекомендація нормативу в нормах так і пишеться. Не рекомендується робити внутрішнє утеплення. Але Олександр Васильович постійно всі ці роки вже 15 років каже, що це не так. Що це працює по-інакшому. І є вже дослідження, і є научні труди, коли все це підтверджують. Так воно працює дійсно, що якщо ми з вами будемо використовувати капілярні активні матеріали, то ми Стіна буде працювати по-іншому. Пар зайшов, сконденсувався і вмикаються сили, капілярні капіляр, сили, котрі вологу, в рідину, вже не пар, а рідину, по капілярах підводять у зовнішній, внутрішній поверхні стіни і за рахунок вентиляції виносяться з будинку. Тобто таким чином соблюдається баланс в стіні по вології разумеет баланс і виходить так, що дійсно це працює, і багато вже будинків, котрих так утеплені, так утеплюють, коли роблять реконструкцію будинку. Це навіть можна розрахувати, є калькулятори, там від 5 до тисяч євро коштують. Але це вони присутні вже на ринку, можна навіть розрахувати цю систему. І ось тому для тих, хто будує сам, я казав, що я не рекомендую самостійно так робити. Все ж таки треба робити розрахунок і щоб не було вологі більше, ніж може ціна втримати, щоб не, не пішов грибок, тому що зона конденсації дуже близька до внутрішньої поверхні. Але що ж робити вам, якщо ви вже так все це хочете робити? Ну то збережіть правило, дозвольте вологі виходити зі стіни тобто робить оздоблення котре має дуже гарну пара наприклад глиняної штукатурки глиняної шпаклівки глиняноя фарба тканєвої обої можуть бути бумажної обої можуть бути будь ласка дерев'яна обшивка але так щоб деревина вона плотно прилягала до утеплювача плотно щоб в них був оцей от контакт по вологі між собою зрозуміло тобто такий варіант теж може бути ну наприклад там якийсь дерев'яний каркас набиваємо вагонку запресовуємо туда целулозний утеплювач або легкий саман і по поступово шаг за шагом забиваємо дерев'яною вагонкою цю стінку але принцип Капілярного проникнення повинен бути виконаний. Ніяких повітряних прошарків бути цієї системи не, не повинно бути. Зрозуміло, волога повинна мати капіляри, по котрим вона може виходити. Тому тільки щільний контакт.